le dneve pomivam posodo. Oj, koliko mi je dračno. Kako bi se pojedo? Mm. Aha, ja, to je presenečenje. Mm. Lepo pozdravljeni v sladki akademiji. Danes bomo malce nekoga potegnali za nos. Sami se dočite koga. In sicer spekli bomo tole luštno Eko, bio in okusno gobico za čiščenje posode. Ja, res je. To je za pojest, kar gledate. To je zraven, je pa malo detergenta. Zdaj pa ponudite to svoje tači, pa da vidimo, kaj bo rekla. <laughs> Maslo soble temperature malce znehčamo. Dodamo kislo smetano, še sladkor in vanilijev sladkor. Mešamo, da dobimo kremno in svetlo maso. Na tej točki, ko bomo jajca dodali k naši masleni kremi, se lahko zgodi, da se celotna mešanica rahlo sesedi. To se zgodi, če imamo različne temperature jajc in masla, ampak noč bat, tudi če se vam to slučajno zgodi, ko bomo dodali moko, se bo vse lepo in recept bo štimel tako kot mora. Postopoma umešamo jajca. dodamo še moko, pecilni prašek in sol. Tudi to primešamo k masi za biskvit. pa dodamo še limono. Na ribel bomo lupinico dveh limon, ki jih je treba prej dobro oprati in pa še dve žlici limoninega soka gresta v maso za biskvit. Dodamo limonino lupinico in limonin sok. Premešamo. Najboljš, da kar stehtamo vso maso za biskvit kajti. Eno tretjino bomo dali na stran in jo pobarvali za zelenkasto barvo. Zastali dve tretjini in bomo pa pobarvali na malce bolj rumeno. Tako kot se spodobi za gobico za očiščenje posode. V večjem delu mase primešamo rumeno barvo, Biskvit kole takole obarven, prvi dve tretjini predstavimo v pekač, obložen s papirjem za peko. Lahko uporabite kvadratnega, 18 x 18 ali pa 20 x 20, bo super. Zdaj si imam pravokotnega, ki je približno 14 x 24 cm, kar je nekje podobno. Vse skupaj predstavimo v pekač. Ostali del mase za biskvit pobarvamo na zeleno. V zeleni barvi lahko dodamo tudi kakšno kaplico rdeče barve. Nežno in počasi z živilskimi barvami. Maso predstavimo v drug pekač enake velikosti. Ja, madonna, kako sta lušna, poglejte ti barvi skupaj, jako pomlad, oziroma našem primeru vileda, oziroma gobica za posodo. Zdaj pa tole pečemo pri 160 brez ventilacije na sredini pečice. Tega le zelenega, ki ga je manj, bomo pekli 15 minut, rumenega pa 20 minut. Kako robah krati. Oba biskvita ohladimo in previdno obrežemo z nožem. Tako dobimo teksturo podobni gobici za čiščenje. Biskvit premažemo z marmelado in ga pokrijemo z drugo plastjo biskvita. Tudi to plast rahlo obrežemo z nožem. Biskvit obrežemo na velikosti gobec za čiščenje, približno. Dobili bomo štiri komade. Ja, zdaj pa reče, če, če ni tole najlepša in definitivno najbolj okusna gobica za pomivanje posode. Jaz sem si zdaj prinesel tle en mušter, tako da vemo približno, na kakšno velikost jih moramo razrezati. Ena tale je velika 6 x 9 cm. Če želite, pa če so čiste, dajte malo peki papira, pa kaj kar tudi kole si postavite gor, pa zmerite. Zapravo mi bomo dobili 1, 2, 3, 4. Čiste so, res so čiste. Pa razrezati. Zdaj pa takole, da boste goste ali pa kogarkoli še lažje potegnali za nos, mislim, vse to zgleda, ko vleda, ne? Ampak zdaj bomo pa naredili še detergent, tako mehurčka detergent, ki je sestavljen v bistvu iz beljaka, limoninega soka in malce sladkorja v prahu. Pa mim grede. ko smo že pri beljakih, da sem že opazel, da v Lidlju ne prodajajo več jajec, so iz baterijske reje. Ja že kar nekaj časa kupujem jajca, proste reje in moram reči, da se dobro počutim. Tako da, bravo Lidl! Pripravimo en beljak. Mu dodamo limon in sok in sladkor v prahu. Stepemo z metlico, tako da nastane pena. Kobico za čiščenje postrežemo z limonino peno in naj vam tekne.